خايب الساطه المشكله طلعت شيطانه نبلتني بالحطه وخا ديما نرفانه ميا موريتا علاش كان بالكتير انا ليلالا فقستا حتى ليفونو نسى المجانا واخا بالبافطه اني بلوراني ما مرجعش سينيوري تعافي غير دقيقه وخا ما مولفش سمحي لي لاتيرنجيج بالحق انا فيك نسيج عاقون كون بكم بقيج بقيج كم فكر فيك ساعات دقيقة قدوس كي سانوات ناعدم الوقت اللي داس با ارلبي ما زال صحابي صحابي بغاوي صارو وانا اللي رخاسنش ميساجه شافوني سري دوي سولو هيك ساطاط العج ميقازا ميقازا ما ساطاط العج ميقازا ميقازا اكما ساطاط العج خاطري ما هناني ياك ما دفع كبير وخا بكا بقي باقي كنفكر شوية جا من عند نساني آموري غدا نشوفك ها اللوكاليزاسيون فين تلقاني عقلي بدا يفكر ببيت بلونطاتي ما قديت نزيد بابينا من حوجة من صوت را حوشة خلاتني من داخل كريب لاش بغيت جهاز مني جاي بس المشكلة طلعت شيطانا نبلتني بالحطه وخا وخلق دماغ مية نا ميا مريتة على إيش كان بالكترانا لا لا حتى الفون انسى المكانا صحابي صحابي بغوي ويصارو أنا اللي خسنت مساجا شافوني سهيب دوي سولو ما مسطة طلعت مجازا. يكما ساقط لعش مجازا مجازا يكما ساقط لعش مجازا مجازا يكما ساقط لعش مجازا مجازا مجازا يا مجازا محبي مين فرقش عقلي لكن غير ديان دو احنا نطنقل منا في الطريق عامرا فوندو مش كاش إلا كانو الصار كندي هروح لك بوندو، ما طلعنيش